Друзі, всім привіт, з вами Сергій Поліщук, і сьогодні хочу вам показати, провести такий невеличкий майстер-клас, показати, як можна анімувати титри. Про саме цей спецефект мене вже давно запитують, і я хочу вам показати, як зробити анімацію. От зараз ви побачите, про який спецефект йдеться. А крім того, як зробити власний пресет. Тобто зробивши спецефект, анімувавши титри, ви можете зробити пресет і далі просто цим пресетом користуватися в програмі до e Premiere. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви не підписані, поставити лайк до цього відео, написати будь-який коментар, можливо питання. Підтримати мене можна на Patreon лише одним доларом, за що я буду вам дуже вдячний, а також можна придбати будь-який з моїх онлайн-каналів курсів по відеозйомці чи по відеомонтажу. Отже, поїхали! В одному з минулих уроків я показував, зараз покажу, я показував вам отаку от, от анімацію за допомогою маски. Да, коли у нас просто титр, коли титр у нас вилазить ось якби зі спору чорнати, вилазить і от таким чином з'являється на ну і зникає теж значить, ви можете в принципі, я залишу посилання можете подивитися, як ми робили як ми робили ось цей титр от, я зробив скопіпестил, так би мовити і ось покажу вам ще одну анімацію, про яку, я ж кажу, мене давно вже запитують, як вона виробляється, і от я, власне, хочу показати, як робити наступну анімацію Зараз ви побачите, про що у нас йдеться. Ну, дивіться. В першу чергу, значить, ми малюємо шейп, малюємо, малюємо ось таку маску. Обираємо прямокутничок, замальовуємо наш титр ось таким чином. Так, о, ми його замалювали. Так, у нас, значить, у нас утворився такий шейп. Ось він. Так. І дивіться, зараз ми одразу відкриваємо Essential Graphics вікно. І ставимо, коли ми намалювали цей шейп, ставимо ось галочку в останньому віконці Mask with Shape. Ставимо галочку і от у нас якби начебто він зникає. Але насправді ця масочка не зникає. Тепер дивіться, опускаємось нижче і в... Там, де у нас Position, ось у нас іде Transform, Position Scale, це ми говоримо про Shape, про нашу масочку. Значить, так, опускаємось і ставимо анімацію на Position. Да? Запускаємо цей скеномірчик і у нас з'являється. І тепер, ну, наприклад, я там 10 секунд назад. Щоб 10 секунд поставити, зажимаємо Shift клавішу і стрілочкой вправо робимо раз, два. Ну, в принципі, можна, це 10 можна до поворота зробити, ось як, як починає, ну, фактично на початок нашого титру. Тут трошки більше, ніж 10 секунд. І ставимо так само тут е ключову, ключову точку. І от у нас з'являється тут дві ключових точки. Зараз я трошки їх збільшу, відстань між ними. Ось вони у нас є. Так, і тепер, дивіться, на цій першій ключовій точці ми... По а, позішн, по іксу перетягуємо нашу масочку, починаємо її тягнути ліворуч. І дивіться, коли я її тягну, бачите, у мене починає зникати частинка. І поки повністю не зникне. Ми фактично оцією маскою перекриваємо якби наш, наш титр. І тепер, якщо покадрово значить, потім рухатися вперед, то от разом з цим Ага, ми зараз я зроблю так, я їх пересуну трошки, щоб зробити цей анімацію разом з поворотом. Да? І виходить ось таким чином. Назад. Да, і вперед. Ось виходить так. Значить, о, раз. І ось таким чином. Ну, тепер дивіться, для того, щоб у нас було нелінійне зникнення і нелінійне цей анімація, щоб була нелінійна, а трошки по синусоїді, ми можемо зробити таким чином. Поставити тут е, правої клавіші мишки, б'ємо по цій, і ставимо тут easy, easy in, да. Ага, вони дві були виділені. Зараз, секунду, тут ми easy in ставимо, так. А по цій точці ставимо easy out. От. Ну, і якщо розкрити, Ось бачите, у нас тоді рух буде якби посинусовити. Тобто не лінійний там по швидкості, а з прискоренням і з заповільненням. Ну, можливо, тут на таких швидкостях ми не так це побачимо, але от якби таким чином. Так. Добре. Тепер ми, значить, перетягуємося в кінець і можемо, можемо знаєте, що зробити? Можемо скопіювати ці дві Ctrl-C нажати, або command c і Ctrl-V в кінці, от, і у нас в кінці ці дві точки продублюються, але їх треба поміняти позиції їхніми місцями, ось таким чином. Ага, так, да, і згадав, і маску цю ми перенесемо, і маску ми цю перенесемо в інший бік, ось так таким чином. І тепер дивіться, у нас виходить, значить, з'являється у нас раз протрималася і потім так само у нас і зникає. Отаким чином. Ну от у нас виходить ось так масочка. За допомогою маски і анімації ми зробили Можливо, це було не зовсім зрозуміло. Давайте я ще одним способом я приберу поки що. О, дивіться, ми, значить, поставили дві. дві ці е, ключові точки поставили, і у нас вийшла наша ця. Вийшла. Да? Тепер вона тримається, тримається, і приблизно в кінці ми ставимо теж, по позішн ставимо ще один ключовий кадр. Я нажимаю кнопку, ось він з'являється. І, скажімо, там за 10... 13 секунд ставлю ще один. Але тепер у мене має зникнути мій надпис на другому ключовому кадрі. І тут я роблю наступне. Тут я а, по позиції X прибираю його ось таким чином. І бачите, у мене анімація відбувається. О, тепер, я думаю, стало зрозуміло. І отак от от буде виглядати, значить, поява раз. І потім зникнення... 2. Ну, як ви розумієте, для того, щоб регулювати, скажімо, швидкість цієї анімації, ми можемо розтягувати між собою точки входу і виходу. Да? Чим більше ми їх між собою розтягнемо, тим якби, повільніше буде відбуватися ця анімація. Да? Чим вони, якби, дивіться, да? так у нас повільніше. А якщо я їх поставлю там, близько одна від одної, то тоді анімація буде набагато швидше відбуватися. Ви вже там самі е, дивіться, як вам, е, як би ви хотіли, щоб з'являлася і зникала ваш оцей надпис. І це регулюємо дальністю і близькістю цих ключових точок. От, друзі, ми створили його, да, цей титр. А тепер дивіться, щоб кожного разу його не створювати ми можемо зробити власний пресет, який збережеться в нашій програмі, і ми зможемо його потім використовувати. Дивіться, все дуже просто. Ми правою клавішою мишки натискаємо на наш цей титр, який ми з вами створили, і в цій менюшці обираємо Export as Motion Graphics Template. І тут ми даємо ім'я йому. Title, наприклад, ну, там, Mask, Mask, Анімейшн, наприклад, тут ви можете давати будь-яке ім'я. Далі тут ми нічого більше не чіпаємо, натискаємо ОК, і наш пресет зберігається. Зараз даємо трошки часу, щоб він зберігся. Так. А тепер, якщо ми в віконці Essential Graphics відкриваємо брауз, то ось ми бачимо, це у мене був попередній, я його видалю. Ось, ось ви, ми його бачимо, що він у нас тут зберігся. Ось, будь ласка. І тепер, якщо ми хочемо там, відкриваємо будь-яке інше відео, і хочемо його там протитрувати, і відкриваємо там інший якийсь проєкт, і, ну, от я зараз відкрию, наприклад, зараз open reset якийсь попередній проект, який я робив. Ага, тут у мене цей. Немає під'єднаних дисків. Ну, не Я відкрив там якийсь попередній проект, да, і, мені треба, і мені, наприклад, треба там про цей, когось там протитрувати. Не вдалий, можливо, приклад, але не важливо. Я беру свій титр. Зараз просто все в офлайні, тому що у мене не приєднаний диск, з якого я монтував. Але я беру, наприклад, свій титр, Накладаю там, туди, куди я хочу, якщо я хочу там протитрувати когось там свого героя. І цей титр у мене, ось він у мене тут є. А е, я просто, щоб, зараз просто візьму будь-який, будь-яке відео. Так, дивіться. Просто будь-який план візьму. Ой. От. Да. І мені, наприклад, треба його протитрувати. Ось я його там кладу. Це відео, да, і от у мене вже є мій титр, який я можу, який я можу, е, ну, по-перше, я можу його поміняти, е, по-друге, я можу його... Е, зараз... А, ну, ні, тут все у мене в офлайні, диска немає. Е, по-друге, я можу його... Де тут моя маска, маска, маска... Ось, дивіться, я можу просто Зайти в брауз, ось він є, я його тут кладу. Да. Там у мене буде якийсь інший цей. Ось мій титр, він, він тут є. Причому, як я сказав, якщо я захочу його поміняти, ось я тут пишу, там, там, наприклад, Іван. Іван Арнаутов. Арнаутов. Окей. І от тепер у мене буде. Зовсім інший титр. Причому, як ви розумієте, я можу йому міняти там, і положення свого, і там, кольор міняти. Да? Якщо мені потрібен там, не такий кольор, а інший, то абсолютно вільно я там його міняю. Да? Бо, от, такий, чи можливо там, білий я захочу зробити. Ну, це абсолютно не має значення. Я міняю, можу міняти титри, можу міняти там положення його свого, свого цього титру. Да? От у мене тут є позишн самого цього самого титру. Ну, тобто я можу робити з ним, в принципі, там розмір його міняти, міняти його положення. От, да, там мені треба там Поставити тут, поставити там тут, зробити його там трошки більшим, от, і там. але все інше залишається, як є. Раз, і два. Ну так, друзі, ось таким чином сподіваюсь, що вам було корисно, сподіваюсь, що ви зрозуміли, як це робиться. Було б цікаво, щоб ви спробували власноруч створити, створити якийсь подібний титр. Можете вислати мені, мені було б цікаво подивитися. Е, на цьому буду прощатися з вами. Я Сергій Поліщук. І до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Нагадую, що в описі ви можете придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи відеомонтажу. Підтримати мене можна на Патреоні лише одним доларом. Підписатися на мій YouTube-канал і поставити лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока!